مارق عليكي هالشعور من قبل؟ لما تكون وصلت معك على الاخر وحاسه حالك رح تختنقي، بس ما قادره تعبري عن اللي بقلبك، لا فيك تصرخي ولا فيك تحكي مع حدا، واكثر شي بتقدري تعمليه انك تنعزلي مع حالك وتبلشي بالبكي. خليني اخبرك انه انت مش لوحدك، وما لازم تكوني ابدا لوحدك، طلعي هالصرخه من قلبك، وخذي قرار تغيري وضعك، لانك بمجرد ما قررتي تتغيري حتبلشي تلاقي حلول وتعيشي التغيير. ولا تنسي تحكمي دايما بحياتك وعيشيها صح